Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація, обстановка в місті Бахмут і також на його околицях? Е, оперативна обстановка складається досить складна, напружена, нічого, в принципі, не змінюється по, е, розмі... по позиціях наших військ. Наші е, підрозділи Сили Свободи, бригади Рубіж, Національної гвардії України знаходяться на тих самих позиціях, де й знаходились вчора. Противник не здійснював ніяких сьогодні вночі штурмових дій, хоча здійснював вогневе ураження, яке було здійснено з мінометів, агресів та артилерії. Постійно працює розвідка противника по наших позиціях, шукають вони наші КСП, розміщення резервів, розміщення вогневих засобів. Але успіху, поки що на даний момент вони немає по самому Бахмуту. Нічого не можемо сказати, може сказати по околицях, тільки там, де безпосередньо в смузі ми знаходимося на даний момент сьогодні. Наші підрозділи стійко тримають оборону, готуються до певних дій, які відбудуться за командою. Є спостерігаються раніше по зі сторони противника. Проблеми у них зі зв'язком, проблеми з логістикою, і також спостерігається з даних розвідки про те що противник постійно е, досконалює інженерні по свої позиції готуються до стійкої оборони мабуть бояться що ми підемо в наступ Якщо ну, що до речі ми подаємо на карту зокрема от ми користуємося картою діпстейт діпстейт меп то побачимо що так в бахмуті просування російських окупантів є а от по флангах у них зупинилося просування це ми бачимо і на північному фланзі там де вони намагалися раніше просуватися там, де Оріхова-Васильівка, так, в бік по трасі до Слов'янська. І ми бачимо, що також там, де Хромове, вони не змогли далі просуватися за останні тижні ні на 100 метрів. І на півдні, там, де Іванівська ступочки, також просування немає. Тобто, про що це говорить? У них потенціал наступальний уже вичерпується по флангах, саме я маю на увазі. Чи вони просто свої сили передислокували на інші рубежі і на інші напрямки? Важко взагалі сказати, що вони ще вичерпується їхній потенціал наступу, але важливо те, що фланги утримуються нашими підрозділами, що відповідно не дає їм змогу взяти в оточення повністю місто Бахмут. Противник також зробив певні висновки з цієї війни, він вже також трошки по-іншому воює. І наскільки відома інформація, зараз є певні підрозділи регулярних військ Федерації. Тому сказати, до чого вони конкретно, чи вони просто не йдуть по флангах на даний момент, чи вони перекидають сили всі на місто Бахмут для того, щоб повністю захопити. Його важко про це сказати. Ну, це було б вгадування якесь. Наші підрозділи Сили Свободи та Національної гвардії Убіж, особовий склад, тримають цей фланг, один із флангів, на якому він знаходиться, з метою того, щоб не допустити охоплення самого міста Бахмут на своєму напрямку. Пане Михайле, якщо ми говоримо за південь від Бахмута, південніше про трасу Бахмут-Костянтинівка, якщо вам відома така інформація, наскільки близько ворог підійшов до траси, ми розуміємо, що вона ще декілька місяців тому почала перебувати під новим контролем, а зараз останніми днями чи намагалися окупанти перерізати цю трасу і наскільки їм вдається просуватися саме там? Е, немає в мене такої інформації конкретно по цьому напрямку, тому що ми знаходимося чуть, -чуть в іншому. І на, насправді мене, як командир батальйону Сили Свободи, мало цікавить ця траса, тому що в мене є смуга відповідальності, де ми взаємодіємо зі своїми сусідами, нашими, також підрозділами Сили оборони України. І ми не можемо розпилятися там, грубо кажучи, на інші смуги, і тому, що ми втрачаємо пильність на своїх. Тому ми тільки відповідаємо за своє. Ну, на нашому напрямку сьогодні вночі, на нашій смузі, були постійні артилерійські обстріли, дуже важкі, тому що сьогодні противник здійснив ротацію своїх підрозділів нас на позиції. І вони всю ніч майже проводили артилерійську підготовку по наших позиціях. Також шукали е, наші КСП-РОТ для того, щоб знищити систему управління. До речі, якщо ми говоримо про погодні умови, які впливають, звісно, на і тактику, і на ситуацію на лінії фронту, то ми бачимо, що пішли дощі, і ми бачили відео з Бахмутського напрямку, як в окопах, ну, практично, майже до колін вода інколи доходить. Розкажіть, будь ласка, про це, наскільки складно воювати? Дуже складно воювати. Взагалі знаходитись в таких погодних умовах просто на вулиці, не те, що збоювати. На даний момент зараз дощі зупинились, погода сприяє веденню розвідки для нас, агророзвідки, але також, відповідно, нас сприяє для ведення агророзвідки противникам. Вчора були, дуже, були дощі і позавчора. Це якраз наші хлопці знаходились на позиціях. Важкі були погодні умови, тому що все мокре, ти стоїш повністю в воді по коліна, і це ускладнює все. Але не дивлячись на це, хлопці підрозділу «Силу свободи» стільки обороняють свою позицію. Зараз, враховуючи ці весняні дощі і теплу, теплу погоду, таку можна сказати, вже починає все зеленіти. Це також буде нам допомагати, але буде допомагати і противнику пересуватися на позиціях, проводити зміни на позиціях що ускладнить в певній мірі аеророзвідку, що нашу, що їхню. Пане Михайло, ось такі погодні умови, як <клес> дощі, наскільки вони впливають на аеророзвідку, на використання безполотних літальних апаратів і так само, як погодні умови впливають на, на використання бронетехніки, так само, як і за стороною противника, так і з нашого боку? Ну, на використання бронетехніки такі погодні умови майже не впливають, тому що е бронетехніка була створена для таких погодних умов в Принципі вона може проходити, але от для е аеророзвідки, якщо дуже сильний дощ, то відповідно і є хмарність, то пілоти не можуть літати, тому що ефективність польотів дуже низька. Але це ж і для нас, і для противника, в принципі, ми знаходимося завжди в такій однаковій ситуації, тому що в відстані між нами, там до 200 метрів буквально, і від переднього краю противника є так само до нас. Тому поки сонячно і легкий дощ, наші пілоти літають, розвідують передній край противника, шукають їхні КСП, шукають їхні логістичні вузли, їхні склади СБК, а ну, відповідно так же само робиться противник. Ну і, до речі, наскільки потужно працює ворожий РЕБ останнім часом на Бахмутському напрямку? Тобто, наскільки їм вдається глушити наш зв'язок і чи працює він ефективно? Так, працює він ефективно. Е і так само, як і наш працює РЕБ ефективно. Т ну, щоб сказати, що вони мають перевагу у РЕБ, не можна такого сказати. Звичайно, ми е наші підрозділи РЕБ нічим не гірші, а в моментах є набагато кращі, чим вони. Але ця війна, це вже війна технологій, також не тільки людей, тому е їхні засоби, є моменти, що вони глушать наш зв'язок, наші, наші безпілотники, Ну відповідно вони отримують те ж саме з нашого боку.